Żeby na mostiku, paroty się zgodam, na mostiku, paroty się Zadí! Premiely na čom prídajú zármucina, tak kaničkou premiely na čom Ja ja, Nech sa nevyhnutne niekto vyjadril. Zahrajte sa na mne veželo, zahrajte sa na Vyžera mňa kožeta,